Para siswa, mari kita belajar Fisika lagi. Materinya adalah energi dan daya listrik. Seperti apa energi dan daya listrik? Mari kita simak bersama-sama. Energi listrik Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu kita tuliskan persamaannya W sama dengan QV. Dengan W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik, dan V adalah tegangan. Karena Q sama dengan IT, persamaan menjadi W sama dengan ITV dan lazim ditulis sebagai W sama dengan VIT. Karena V sama dengan IR, persamaan menjadi W sama dengan IRT dan lazim ditulis sebagai W sama dengan I kuadrat RT. Selanjutnya, karena I sama dengan v per R, persamaan menjadi W sama dengan v per R kuadrat RT dan lazim ditulis sebagai W sama dengan v kuadrat per RT. Daya listrik, besarnya energi listrik yang digunakan oleh suatu peralatan tiap detik disebut daya listrik kita tuliskan persamaannya P sama dengan W per T dengan P adalah daya listrik W adalah energi listrik dan T adalah waktu karena W sama dengan VIT persamaan menjadi P sama dengan VIT per T dan lazim ditulis sebagai P sama dengan VI karena V sama dengan IR Persamaan menjadi P sama dengan IRI dan lazim ditulis sebagai P sama dengan I kuadrat R Dan karena I sama dengan V per R Persamaan menjadi P sama dengan V per R kuadrat R Dan biasa ditulis sebagai P sama dengan V kuadrat per R Contoh soal 1 Sebuah lampu 18W, 220 volt Dipasang pada tegangan 220 volt selama 1 jam. Hitunglah energi yang digunakan. Diketahui P sama dengan 18 watt, V sama dengan 220 volt, dan T sama dengan 1 jam atau 3600 sekon. Ditanyakan energi yang digunakan, W... Kita tuliskan bersamanya, P sama W per T, atau W sama P kali T. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, kita dapatkan energi yang digunakan W sama dengan 64.800 Joule. Contoh soal 2. Sebuah pemanas listrik 1100 watt didesain untuk digunakan pada catu daya 220 volt. Tentukan arus yang digunakan oleh pemanas dan hambatan pemanas. Diketahui P sama dengan 1100 watt dan V sama dengan 220 volt. Ditanyakan besar arus I dan hambatan R. Kita tuliskan bersamanya P sama dengan V I. Atau I sama dengan P per V. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan besar arus yang mengalir I sama dengan 5 Ampere. Selanjutnya, untuk menemukan R, kita tuliskan persamaannya P sama dengan V kuadrat per R. Atau R sama dengan V kuadrat per P. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, Dijapatkan besar hambatan R sama dengan 44 Ohm. Hubungan Satuan Daya dan Satuan Energi Kita tuliskan persamaannya P sama dengan W per T. Dari persamaan itu dapat dikatakan Satuan Daya sama dengan Satuan Energi dibagi dengan Satuan Waktu atau Watt sama dengan Joule dibagi dengan sekon Sehingga dapat dituliskan 1 watt sama dengan 1 Joule per sekon Atau 1 Joule sama dengan 1 watt sekon Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik dinyatakan dalam satuan KWH 1 KWH sama dengan 1000 watt x 1 jam Atau 1 KWH sama dengan 1000 W x 3600 sekon atau 1 KWH sama dengan 3,6 x 10 bakat 6 Joule. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.